Tervetuloa mukaan oppimaan, miten ideoidaan tiedonhaussa tarvittavia hakusanoja. Mieti aluksi, mitä tietoa tarvitset. Mikä on aiheesi? Tässä videossa otamme esimerkki aiheeksi, mitkä tekijät vaikuttavat hyvään asiakaskokemukseen vaatealan verkkokaupassa. Jos kirjoitat aiheen sellaisenaan Googlen hakuun, saat ihan relevantin näköisiä tuloksia. Googlessa ja muissa netin hakukoneissa kokonaisella lauseella hakeminen toimii siis melko hyvin. Mutta kun kirjoitat saman lauseen HH Finnan hakuun, et saakkaan yhtään mitään tuloksia. Kokonaiset lauseet eivät toimi silloin, kun haet tietoa esimerkiksi verkkokirjastoista, kuten HH Finna, tai tieteellisiä artikkeleita sisältävistä tietokannoista. Mitä sitten pitäisi tehdä? Tietokannossa käytetään hakusanoja, ei lauseita. Sinun on valittava aiheesi keskeiset sanat. Kaikki aiheessa esiintyvät sanat eivät ole yhtä tärkeitä. Mieti, mitkä sanoista kuvaavat aihettasi parhaiten. Mitkä ovat sanoja, jotka esiintyvät vain sinun aiheessasi? Yleiset sanat, kuten mitkä, tekijät, vaikuttavat, hyvään, eivät kuvaa juuri sinun aihettasi, vaan voisivat esiintyä mitä tahansa aihetta käsittelevässä kirjassa tai artikkelissa. Vaatealan suhteen kannattaa miettiä, onko se aivan pakollinen. Voisitko hyödyntää myös tietoa, joka ei koske juuri vaatealaa, vaan jonkin muun alan verkkokauppaa? Kokeile hakuja sekä vaatealan kanssa että ilman sitä. Hyviä hakusanoja ovat siis asiakaskokemus ja verkkokauppa, mahdollisesti myös vaateala. Mieti seuraavaksi vaihtoehtoisia hakusanoja. Millä muilla sanoilla aihettasi voisi kuvata? Vaihtoehtoisten hakusanojen miettiminen on tärkeää, koska samasta ilmiöstä voidaan käyttää eri sanoja. Eri ihmiset käyttävät erilaisia sanoja, joten kaikki kirjoittajat eivät välttämättä ole käyttäneet samoja termejä aiheesta, jota olet tutkimassa. Muista myös, että samalla sanalla voi olla useita merkityksiä. Esimerkiksi korot voivat viitata lainasta maksettaviin korkoihin tai kenkien korkoihin. Sijoittaminen voi liittyä rahan sijoittamiseen tai sitten lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Tässä huomataan, että kone on tyhmä. Kone ei ymmärrä ajatuksia ja ideoita sanojen takana. Kone hakee vain merkkijonoja eli sanoja. Se ei tiedä, mitä hakija ajattelee. Hakutuloksen arviointi jää aina ihmiselle. Joudut itse valitsemaan, mitkä hakutuloksista todella liittyvät aiheeseesi. Hakusanojan on yleensä hyvä olla enemmän kuin yksi, sillä silloin näkökulmasi tulee paremmin esille, etkä saa yhtä todennäköisesti vääriä tuloksia, vaikka jollain hakusanoistasi olisikin useita merkityksiä. Muista myös käyttää vaihtoehtoisia hakusanoja, jotta hyviä tuloksia ei jää saamatta siksi, että eri kirjoittajat käyttävät eri sanoja aiheestasi. No miten vaihtoehtoisia hakusanoja sitten ideoidaan? Keksi vaikka synonyymejä, eli samaa tarkoittavia sanoja. Esimerkiksi verkkokaupan synonyymi on nettikauppa. Mieti laajempia termejä. Kuuluuko aiheesi johonkin laajempaan kokonaisuuteen? Mieti myös suppeampia termejä. Mitkä sanat kuuluvat aiheesi alle? Entäpä aiheesi kääntöpuoli tai peilikuva? Jos aiheesi on rekrytointi, tuon ilmiön kääntöpuoli on tietenkin työnhaku. Rekrytointia mietittäessä on varmasti hyvä tietää, mitä työnhakijan mielessä liikkuu. Samalla tavalla, jos tutkit ympäristön suojelua, myös saastuttaminen liittyy kiinteästi aiheeseen. Palataan takaisin alkuperäiseen aiheeseemme. Keskeiset sanat olivat asiakaskokemus, verkkokauppa ja vaateala. Mietitään näille vaihtoehtoisia sanoja. Sanan asiakaskokemus voi esimerkiksi jakaa kahdeksi sanaksi, asiakkaat ja kokemus. Tässä näet myös muita vaihtoehtoisia sanoja. Joukossa on synonyymejä, laajempia termejä, suppeampia termejä tai aihetta muuten lähellä olevia sanoja. Hakusanoja kannattaa miettiä myös englanniksi. Kun haet kirjoja HH Finnasta, saat suomeksi hakemalla myös englanninkielisiä kirjoja, koska kirjastolaiset ovat laittaneet niihin suomenkielisiä asiasanoja hakemisen helpottamiseksi. Kun haet suomenkielisillä sanoilla, et kuitenkaan aina löydä kattavasti kaikkia englanninkielisiä kirjoja aiheesta. Siksi kannattaa tehdä hakuja myös englanniksi. Tarvitset englanninkielisiä hakusanoja viimeistään siinä vaiheessa, kun alat etsiä tutkimusartikkeleita. Tutkimusartikkeleita ei juurikaan julkaista suomeksi, joten niitä ei kannata hakea suomenkielisillä hakusanoilla. Vaihtoehtoisia hakusanoja voit löytää myös sillä tavalla, että haet tietokannasta jo tietämäsi hyvän lähteen. Katso sen asiasanoja. Ne kuvaavat kirjan sisältöä. Näiden asiasanojen avulla voit löytää lisää samankaltaisia lähteitä. Katso myös kirjan tiivistelmää. Sieltäkin voit saada ideoita, mitä hakusanoja voisit käyttää. Englanninkielisiä hakusanoja voit löytää hakemalla HH finnassa suomenkielisellä hakusanalla ja rajaamalla sen jälkeen vasemman reunan valikosta kieleksi englannin. Saat englanninkielisiä tuloksia, joista näet, mikä hakusanasi on englanniksi. Katsomalla löytämiesi kirjojen asiasanoja voit löytää muitakin aiheeseesi sopivia englanninkielisiä hakusanoja. Huomaathan, että kirjoista on kirjastojen tietokannoissa aika vähän tietoja. Voit joutua käyttämään laajempia hakusanoja, jotta löydät teoksia, joissa aihettasi käsitellään. Teet taustatyötä, esimerkiksi googlaamalla. Hakutuloksia tutkimalla opit, millaisia sanoja aiheestasi käytetään. Tämä auttaa myös varmistamaan, ovatko keksimäsi englanninkieliset käännökset todella oikeita termejä aiheesi yhteydessä. Jos et löydä englanninkielisillä hakusanoillasi juuri mitään tai tulokset eivät liity mitenkään aiheeseesi, kannattaa vielä miettiä uudelleen, mitä hakusanasi voisivat olla englanniksi. Voit myös katsoa sanakirjasta. Joudut usein vähän tutkimaan ja kokeilemaan ennen kuin oikeat hakusanat löytyvät. Onnistunut tiedonhaku vie aikaa. Hakusanojen keksimiseen voi hyödyntää myös erilaisia asiasanastoja. Hoho -ho, Finnassa kirjojen aiheen kuvailemiseen on käytetty YSO-nimistä asiasanastoa. Kirjastolaiset poimivat sieltä sopivia sanoja kuvaamaan kirjan sisältöä. Tämä sanasto on laajasti käytössä kirjastoissa. Kun haet YSOsta jollakin hakusanoistasi, saat näkyville lisää aiheeseen liittyviä termejä, joita voit käyttää tiedonhaussasi. YSO on kolmikielinen, joten voit poimia sieltä myös englanninkielisiä hakusanoja. Kun olet miettinyt hakusanoja etukäteen ja keksinyt vaihtoehtoisia hakusanoja, saat parempia hakutuloksia.